На Миколаївському напрямку в підрозділах Збройних сил України воюють іноземні легіони. В одному з таких – п'ять військових з різних країн. Для деяких це не перша війна, розповідає Дмитро, перекладач іноземного легіону. Закордонні добровольці займають різні посади. Дмитро допомагає їм розуміти українських військових. Замці, з якими я працюю, вони мають значний бойовий досвід. Для, них, для кожного з них це третя або четверта їх війна. У нас зараз є п'ятеро іноземців в моєму підрозділі, і вони всі з різних країн. Є Штати, є Велика Британія, є Франція, є Ізраїль, і є Південна Корея. Неважливо, в якому ранзі вони були, вони до нас поступають як рекрути, і вони всі на різних посадах в розвідзводі. Там розвідники-стрільці, розвідники-наведники. Вони ж зазвичай там воювали в кампаніях в Афганістані, в Іраку, в Сирії. І там це були е, такі контртерористичні операції, коли в одній стороні є там танки, дрони, літаки, а в іншої сторони є е, е, калаші і віслюки. В кращому випадку Toyota Hilux з кулеметом. А тут... З однієї сторони – артилерія, авіація, піхота, логістика, і з іншої сторони – артилерія, авіація, піхота, логістика.